I begyndelsen af efteråret 2017 åbnede Designskolen Kolding for en helt ny masteruddannelse i lejerdesign. Uddannelsen drager nytte af den særlige skandinaviske opfattelse af lej som noget, der er nødvendigt og som er med til at udvikle os. Lederen af den nye uddannelse hedder Lene Fries, og hun har en baggrund hos Lego, hvor hun blandt andet har været i Lego Education. Hun mener, at den nye uddannelse vil være en stor fordel for både Designskolen Kolding, men også for Danmark. Vi har en unik tilgang i Danmark, fordi vi netop ser leg som noget, der er udviklende. Det er noget, børn har brug for. Det er noget, vi alle sammen har brug for. Det er der, vi er mest kreative, og det er der, vi lærer en masse ting og udvikler en masse af vores intelligenser. Når man rejser i andre lande eller bare læser om andre lande, så kan man se, at det ikke er sådan, de opfatter leg. Leg f.eks. i Kina anses som underholdning. Det er spild af tid. Og det er noget, som man kan få lov til, når alle andre ting er, er gjort. Og sådan er det faktisk også i mange andre steder, også hvis du kommer til USA osv. Så det, at vi ser det som noget, der er så nødvendigt for et barns udvikling, det er faktisk ret unikt. Altså i Skandinavien, vil jeg så sige. Ik ikke bare Danmark, men i Skandinavien. Nana Amalie Dahl er en af de nye studerende på uddannelsen. Hun har en baggrund som sociolog og kærespilot, og for hende var uddannelsen i mulighed for at lære, hvordan man bruger leg til at skabe læringsrum og til mange andre sammenhænge. Det jeg er meget interesseret i, det er sådan leg som, som approach til at lave læringsrum i virkeligheden for unge og for voksne. Og det som jeg godt kunne tænke mig at bruge uddannelsen til, det er at blive den bedste eller tæt på øh, nogle af de bedste til at finde ud af, hvordan kan vi bruge det her element leg i alle mulige andre sammenhæng. Så jeg tror ikke, det er mig, der kommer til at, at, at udvikle legetøj eller sådan noget, men jeg, tror, jeg håber at kunne bidrage til måske mere viden omkring, hvordan vi kan bruge leg i alle mulige andre sammenhænge. Mit første indtryk var, at det var overraskende, øh, så forskellige tilgange vi havde til, hvad leg var på mit hold og også på skolen. Altså det virker lidt som om, vi er. Tror jeg tror, vi er 12 forskellige nationaliteter, og det virkede lidt som om, at alle havde hver deres idé om, hvad det var, vi skulle læse. Så det der med at få det til at være noget, som fungerede for alle, det, det er spændende. Vi vil jo gerne uddanne designer, som både kan designe rigtig godt legetøj, eller rum eller service eller oplevelser til børn, men, men faktisk tænker vi også lidt mere bredt, fordi øh, vi tænker også lidt, det at have en legende tilgang øh, er noget, som virksomheder også kan bruge, eller det offentlige, offentlig innovation kunne have rigtig god gavn af en mere legende tilgang. Det er, når du leger, er du mest kreativ og åben over for nye idéer og skaber relationer osv. Og, øh, vi tænker faktisk, at også erhvervslivet kunne blive rigtig god til at have mere lejende processer, og det kunne måske endda også fremme deres konkurrenceevne. En, en stor del af, af hvad hedder det, vores partnerskabsaftale med LEGO, den øh, går faktisk på, at vi også skal opbygge et netværk af virksomheder, som øh, deltager i den her uddannelse. Og det er for at sikre, at, at vi selvfølgelig underviser i noget, der er relevant for erhvervslivet, sådan at, øh, at de også vil ansætte de designer, der kommer herfra. Så vi håber selvfølgelig, at øh, vi skal afsætte en del til LEGO, men øh, som, øh, vi håber der også, at øh, vi kan komme ud i mange andre steder, øh, både selvfølgelig i legevirksomheder. Det er stadig legevirksomheder, legepladsvirksomheder, øh, men det kunne også være designer inden for offentlige rum, øh, hvad hedder det, skoler, øh, det kan være designer inden for oplevelser, øh, det kan være services osv., både til børn og voksne. Så vi ser den egentlig rimelig bred fordi du kommer jo med en faglig baggrund, øh, og du så bygger det her tema ovenpå som du så kan supplere med.